іншими установами. Загалом їх було аж 4. Що дає нам змогу сьогодні, наприклад, початкову ланку забезпечити очним навчанням стовідсотково. Ну, але класи, наприклад, 5 9 і 11, вони навчаться в форматі тиждень через тиждень. Тиждень очне навчання, тиждень дистанційне. Решта класів це такі, як 6-ті, 7-і, 8 10-ті, вчаться тиждень через два.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 Ська Дем'ян Цегольник, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький.